Декоративну скульптуру за мотивами розписів Марії Приймаченко представила на виставці Аріна Шелст. – Ця робота була постутіла, вона будується з циліндру, тобто як тулупи, в основі циліндру використовується. І це вже була до цього ілюстрація, за якою я ліпила цю роботу. Кольорова гамма також підбиралася з цієї ілюстрації. Робота просто застигає потім, і фарби звичайні акрилові, матові. Стиль Марії Приймаченко, розповідає, учениця художньої школи Вероніка Столярська. Це перш за все декоративний стиль. Ним переважно виконується дитяча ілюстрація. Він переважно такий спрощений, зроблений в декоративному стилі. Він такий досить складний, як на мене. Саму роботу ми робили досить довго, це більше десь пів року. А сама ця тема була зроблена на тему українських пісні. Дівчина і пташки, в які зображені на тему українських пісень, вона чекає свого. Милого. Кольорові і не розфарбовані – диви птахи і диви звірі та казкові персонажі можна побачити в експозиції вихованців художньої школи, каже Аріна Шелест. Досить цікавим тут є рельєф, там і дуже гарно задекровано, добре підібрана кольорова гама, це є також цікаві круглі скульптури. Завдяки глині діти втілили в життя свої фантазії, каже мама учениці художньої школи Анастасія Шелест. Виставка сподобалась різноманіттям робіт і креативністю дітей. 357 робіт у глині представлено учнями перших і четвертих класів скульптури Хмельницької художньої школи мистецтв, розповідає її викладачка Людмила Тершівська. За її словами, виконувались вони протягом учбового процесу, а кращі з них відібрали і представили в експозиції. Кожна дитина робила, як мінімум, як одну роботу, деякі – дві, і двоє Три роботи. Тут більш декоративні роботи, і тому що діти, все-таки діти, вони люблять все яскраве, все позитивне, а декоративність нам дає таку можливість. Ну, є і реалістичний напрямок, там де ну, зображення без декорування фарбами. Переглянути виставку вихованців Хмельницької дитячої художньої школи мистецтв можна у виставковій залі школи, що на вулиці Проскурівській. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегульник. Новини на Суспільному. Хмельницький.